في الفقره هو الشيخ محمود السيد عبد الله هو واخد المركز الاول عالميا في حفظ وتجويد القران الكريم هو شارك في الحقيقه في العديد من المسابقات منها مسابقة عام 2017 مسابقة المغرب الدولية وحصل على مركز متقدم جدا في المسابقة كمان احيا حفلات قرآنية في باكستان وبنجلاديش وكمان شارك في مسابقة بورس عيد الدولية اللي تضمنت تنافسا بين أكثر من خمسين دولة وحصل على المركز الأول على مستوى العالم خلينا نقول يا جماعة أن العايز حاجة بيوصلها وأن لو عنده هدف بيوصله